האוזן האנושית מסוגלת לשמוע תדירויות מבערך 20 הרץ עד בערך 20 הרץ זה גבול תחתון מאוד נמוך עד לבערך 20000 אלף הרץ זה הגבול העליון אם התדירות היא יותר גבוהה זה תחום התדירויות האנושי אם התדירות מעל התחום הזה נותנים לה שם מיוחד קוראים לזה אולטרסאונד או על שמה יש איזה שימוש שמעבר להתריד חיות. יש איזה שימוש חשוב. הם רוצים לעשות דימות רפואי, או למצוא מה קורה בתוך גוף האדם. יש כן חלק מגוף אדם, ויש כאן איזשהו עיוור חיוני, או איזה שהן ריתמות. ואיזו שהן ריתמות כן. ורוצים לדעת אם משהו לא קשורה, רוצים לדעת מה קורה. אפשר לנתח, ברור שזאת פעולה קיצונית שמנסים להימנע ממנה. אפשר לעשות צילום רנטגן, חשיפה יותר מדי גדולה לקרינה אפשרות טובה מאוד היא בדיקת אולטרסאונד אפשר לקחת מטמר שמים מטמר צמוד לאור המטמר הזה פועל באמצעות אנרגיה חשמלית מכניסים את הטקל השקע והמטמר הופך את האנרגיה החשמלית לאנרגיית קול, הוא מוציא גלי קול הוא מוציא פולס, המטמר מוציא פולס הפולס הזה מתקדם לקראת כל דבר כאן הוא יכול הוא יוחזר כל פעם שיש שינוי בתווך כל פעם שיש איזשהו גבול מפריד בין שני תווכים נעשה זאת פשוט יותר נגיד שיש דם או משהו כזה סליחה, רקמות מעברים ואדום מייצג את הדם זה ימשיך להתקדם כאן, ימשיך להתקדם לגבול המפריד בין הדם לרקמה הוא מוחזר לאחור מודד זמן בצורה רציפה הוא יודע מתי הוא הוא גם יודע מתי הפולס הוחזר, הוא גם יודע מהי מהירות האור, ואז הוא יכול לחשב אם זה לקח כך וכך זמן לחזור, הוא הוחזר מהמחק הזה, משהו בנקודה הזאת, זה חלק מהפולס הזה ממשיך להתקדם, בעצם רוב הפולס הזה ממשיך להתקדם. כאן יש עוד גבול מפריד בין רקבה לבין דן, אז חזרה, יהיה לנו עוד בזמן מאוחר יותר, המטמר יודע אם זה לקח כך וכך זמן, יש פה משהו נוסף שם. הפולס מוחזר פעמיים. יש פה משהו נוסף כאן, וזה הקצה השני. אך זה אינו הסוף. הפולס ממשיך להתקדם, הוא יוחזר שוב מהגבול המפריד, בין הדם לבין הרתמה, ונצר את פולסי הקול האלה שונות כדי שתוכלו לראות אותם. אבל הם נסים אחד מעל השני, לאורך הקו הזה. כי לוקח עוד זמן מסוים, ממשיך לעבוד, הוא יודע שיש כאן עוד נקודות. גבולות מפרידים, שינויים בטווח, גבול מפריד בין רקמות שונות. ניתן לקבל דימות של כל שטח החתך הזה. אם ישנו מטמר, שולח פולסים לאורך כל פני המטמר, ניתן לדמות את כל האזור הזה. ניתן לדמות את כל הנקודות האלה. ניתן לראות מה יש פה בפנים, מהן הצורות השונות, האם ישנן פגיעות או... גושים בסביבה הזאת. זה שימוש באולטרסאונד. את אחת הדרכים בהן הוא מועיל. הוא משתמש בתדירויות אלכוליות. מה הסיבה לכך? למה צריך להשתמש בתדירויות אלכוליות? אחת הסיבות היא שאם לוקחים מטמר ומשתמשים בתדירויות שמע, זה יהיה מאוד רועש עבור הפציינט. וודאי יתהה האם הרופא בטוח לעשות זאת. זה די מטריד. הסיבה יותר מעשית לשימוש באולטרסאונד ג'י, שמדובר בתדירויות גבוהות, זה אומר אורחי גל קצרים, שניהם אותו דבר, זכרו, מהירות של גל שבע אורח גל כפול תדירות, אם התדירות גבוהה, אורח גל קצר, כי המהירות לא נקבעת על ידי הטרח, נסתבר שעבור תדירויות גבוהות, אורחי גל קצרים יש פחות עקיפה, העקיפה היא האויב של תמונות חדות. כי העקיפה קורמת לגלים להתפזר. אם היה לנו גל המגיע מכאן, הגל המגיע מכאן, והיה לנו מחסום בדרך, נגיד המחסום הזה כאן, ויש בו קטן, הגלים התפזרים אחריו. אם הגל הוא בעל תדירות גבוהה, הוא לא התפזר כל כך הרבה. הוא יעבור דרך החריר הזה, קצת. הוא יתרחב במקצת. אם לנו תדירות נמוכה, בתחום השמה, כלומר, ערוכי גל ארוכים, הפיזור היה הרבה יותר גדול, זה היה יוצר בעיה, כי אם זה מתפזר, תשארו לזה, אם הגל הזה מגיע מכאן, והגל הזה מגיע מכאן, ואז הוא מתעקם מסביב לפינות, העקיפה גם גורמת, לגלים להתעקם מסביב לפינות, ישנו פיזור, גלי הקול האלה מתעקמים, גלי קול מוחזרים, וזה נבלבל את המתמר, ומקבלים דמות מטושטשת. בדאות הסיבان, لما משתמשים בתדרيات גבוהות, תמיד פחות אקיפה ומקבלים דימוד מרובה יותר. זה יסומן של ultra sound רפואי.